Добрый день. Привет, родни. Привет, родненький. Привет, привет родненький. О, бачу вкусняшки. Так, родненький, значит так, вам это... поделиться с жовтеньким. Все отдаем шприц. Так? Давайте, родненький. Жовтеньким. Давайте, берите, родненький. А, печеньку еще приведу. Давай, Паш, я закладу. Госпітальєр, тому що рицарі-госпітальєри займалися вивозом поранених рицарів. От вони займаються вивозом поранених воїнів. Ну, як ми розуміємо, вони не ви з передової забираєте, так? Так. Ця машина потрібна для того, щоб підключити пораненого до інфузії і довести його до А Це другий прийшов. Це травматична ампутація, uh -huh. пучок суди не знищений. А, ну, до 2014 мав невеличкий власний, бізнес, а от, до повномасштабної я дитячий тренер з картингу. Я займаюся автоспортом, виховую діточок 4-6 років. Я за спетлярями знайомий з 15-го року і це максимально по духу мені близькі люди, то я вже давно зрозумів. І в 17-му я вирішив, що коли буде повномасштабне, то я одразу піду в батальйон. Так і сталося, я ще за кілька тижнів до початку написав комбату. Була в мене одна історія. Виїжджав я з Опитного, під Донецьким аеропортом тоді було. Був я за кермом братове вісімки. я виїжджав, почався обстріл, танкова дуель. А там така дорожка, вона пристрілюється з оба боків. І там треба гатити Просто на максималку. Я їхав-їхав, прилетіло дуже близько, і мені здалося, що ну, машина заглохла. Я на педаль, я не чую мотора, тоді я зрозумів, що я просто на слух не чую, машина їде. І я е, в той екіпіровці вилітаю з того опитного, кої як, весь землюки, в пилюки. Я вилітаю на дорожку в бік Водяного і мені на зустріч іде бабуся на вельчику, в халаті. У неї лежить хлібинка в, в, в, в, кош, в кошику. І, ну, і для мене це більший такий когнітивний дисонанс з того приводу, що я тут рятую своє життя, вилітаю з під обстрілу, а бабулька йде додому, просто хліпає зебою. Ні, є одночі. Я зараз приберу зброю. тут печеньки, нехай воно закінчить. В принципі, все, що нас є, це Водія, основна задача – це безпечно вивезти екіпаж пораненого з поля бою або небезпечної зони. Тому не можна піддаватися емоціями, чисто холодний розсуд. Працюєш, керуєш машиною, слухаєш команди старшого групи. От десь так. Найближче, навіть якщо згуляє поля, веземе, там один хірург у нас працює. Не наш цивільний хлопець допомагає. Ну, найближче це 45 хвилин. Оце як завжди. От вона. Бачите, це якраз я її тримаю. Тому ми здаємося не такими старими. Через те, що ми працюємо в самих небезпечних місцях, в самих гарячих точках, ну, така, як і всіх нас тут. То є обстріл, то є е, так само засідки ворожі. Ну, більш за все це, звісно, обстріл. Тому треба уважно слідкувати за ситуацією, чітко розуміти те, що відбувається навколо, От, вміти читати цю ситуацію для того, щоб може вчасно десь зупинитися, знайти укриття або ну, таке інше. Не скажімо так, не діяти на емоціях. Люди з досвідом вони більше вміють відокремлювати раціонально від емоціонального, тому в нас такий сформований екіпаж, що ми діємо як чіткий згаджений механізм. Тобто у нас немає такого, що ми «Е гей, полетіли. Ми чітко розуміємо, читаємо ситуацію і діємо за обставинами.